आ तो right, I'm going to go يا سلام بخير. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ يا ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ لازم ها؟ ما طيب هاي نشوف احمد وأخلد وحسين يعني اقل عدد يقدر نقدر نلمها اي كان نشوف القعده يعني